वयस्सुरावत गृहम आवशन यनौ मद क्रीना पिबती चार यौषा मदस्मन हिता साछत किं यूयंत्रुरायव अथ तैषांगवीनाह नैद्वि आह न वैद् अतस्तृतीय आह व्ययम अंगसुरायवस्त्र